Навчатись в спортивній школі клубу Бенфіка. Що все починалося у кості і у вас? Як ви дійшли до, до бенфіки? Бен ми взагалі почали з хокею. Тобто, так. ми в Чотири, бо в п'ять пішли в хокей, а потім стався ковід. Все ж було зачинено, все закрили. Ось, ну, дитина дуже енергійна, знаєш, фізично постійно було щось робити. І ми навчалися в академії Плюс в Києві, і в них досить так розумно був футбол. Ми спробували, в п'ять років пішли, був дуже класний тренер, який потім у нас тренував і далі, це Іван Іванович. Його знають майже всі в Києві. І потім ми питаємо, він каже, Ну, в нього, здається, є потенціал, щось там в нього там, може й вийти. І ми так почали пробувати. І потім вже тато більше став займатися Костєю, тобто він вже почав з нами туди і туди. Ну, напевно, років шість, мені здається, перейшли до Бенфіки. Але Бенфіка в Києві – це така комерційна історія. Тобто, там, знаєш, будь-яких діточок беруть, так? Вони там також часто на турнірах і все. Але це більше, знаєш, такий, як спорт для себе. Тобто, угу. це не так, як професійний, так, спорт. І він грав у Києві, в там, «Вулкані», потім він вже перейшов до «Атлету». Це був такий більш професійний, такий, вже, знаєш, більш серйозний клуб. Діти були від нього рік старші, він, знаєш, постійно за ними тягнувся, тягнувся, тягнувся, але все рівно вони вже такі, знаєш, були… Рік в такому віці да, дуже різницю дуже, має. Дуже велика різниця, так. І потім він вже перейшов свій рік. В нього вже стало класно виходити. Тобто, ми вже бачили результати. Він там став отримувати якісь там кубки, номінації. І вже потім в Бенфіці він постійно також грав на всіх вихідних. Він грав у Бенфіці, він завоював там звання Кращі бомбардири. Все і це постійно ж також з Бенфіки, Португалії також приїжджали а, до Києву. Тобто, куратори постійно також слідкували за ними. Тобто, вони там десь його так приблизно бачили, чули, що там якийсь такий хлопчик існує. А потім вже ми подумали, що вже там треба це вже десь сім років йому було, мені здається. І ми подумали, що треба вже ну, ще більш як, професійніше займатися. І ось ми навесні прийшли на просмотр до Динамо. Тобто він грав Динамо Києві. Навесні якого року? Це рік до війни. Ага, 21-го. 21-го, так. В Динамо це вже школа професійна, не так, так як в Бенфіці. Бо Бенфіка це якби як гурток для розваг. В ну, можливо, не так зовсім, але в Києві це була така історія. Це зовсім інша історія, яка тут. Так. Ну, абсолютно. Інша тут вони готують майбутніх футболістів для себе, правильно? Так. Да. В Києві? Ну... По суті, по ліцензії від Бенфіки була відкрита школа, і її відвідували хто хотів. Хотів так. відвідував, хотів не відвідував. Так, так. А в Динамо це вже професійна Динамо школа. Так. Динамо було не стільки професійно, що ти там навіть якщо ти там дуже хворий, ти мав прийти, ну, тобто там із серії, що ти там пропустив без поважної причини, ти можеш більше там не приходити, або тебе понижають до іншого складу. Ти так півроку борешся, щоб бути в першому там складі, так, а потім тобі раз там зовсім інша дисципліна, зовсім все інше, тренування і так далі. І постійно він з Динамо тренувався на вихідних у Бенфіці у Києві. Тобто, щоб підтримувати форму і мати більше ігрової часу, тому що саме важливо це мати цей ігровий час, який ти на полі ну, з іншими хлопцями граєш, тобто ти приміняєш більше там, свою техніку, тактику і так далі. Тобто, ігровий час – це дуже важливо. Так, це Кості було скільки? Шість часів? Це йому було сім. Сім років так так. і скільки занять в тиждень було? В нього було три заняття на тиждень і вихідні, але паралельно він ще займався додатково з тренером, тобто майже кожен день, тобто кожен день заняття да, у кожен день окрім школи, окрім так. всього і він іншого. все стигав. І він в школі ще дуже класно навчався. Прям супер навчався, тому що ми ну тобто нічого не страждало. Тобто, Короче, він... син мами не да. породи. Він був дуже такий активний і дуже класна математика в нього виходила і все. Ну і нам завжди казали, що він дуже активний, тому цю енергію треба спрямувати дуже ну, в правильне русло і тоді ну, щоб бачити якісь результати. Ми спробували і в нього це якось так все виходило і, ну, і ми йому дуже багато допомагали, також там, підтримували і в спорті, і в навчанні.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 Якщо хочете знати більше про ринок нерухомості в Португалії, заходьте на наш сайт vizportual.com. Просто гугліть «Нерухомість в Португалії візпортуал». В блозі ми регулярно публікуємо корисні статті на тему нерухомості. А ще підпишіться на наш телеграм-канал візпортуал, щоб не пропускати наші нові публікації. От це в 2021 році, коли ви перейшли з Бенфіки в Динамо. Ну, все одно підтримували зв'язок з Бенфіком. Так, правда? так. Ми, ми ніби так, ну там такого немає, що ти якби офіційно переходиш. Так. Знаєш, тобто це. Е... Ну, прийшов, прийшов, так? так? Так, так. Але ми на вихідних постійно намагалися брати участь у іграх, які ну, в першу чергу це були гри, які в Динамо, а потім вже на Бенфіці. Тобто він постійно грав, підтримав команду Бенфіки, також так само. І ось, коли вже потім почалася війна, основний состав Динамо він переїхав грати в Краків. Угу. Ось. І в цей же час паралельно відбувалися події, щоб з. Е, Ну, з Португалії звідси нам подзвонили і сказали, що діти, які з Київської Бенфіки, ну, тобто, їх тут підтримують, спробуйте. Ми спочатку, та це так далеко, але я так одразу, то поїдемо, давайте спробуємо. І ми насправді в січні місяці ми планували до війни поїхати влітку, спробувати тут, подивитися взагалі рівень футболу, сюди в кемп футбольний потрапити. Ну, тобто, і так воно і сталося, скажімо так. І як вам тут взагалі в Португалії? Нам дуже подобається. Я я взагалі до війни була в Португалії на травневі святами приїхали в Лісабон. Потім в Кашкаш. -Каш, ну все як має бути для туристів Португалії. І мені дуже сподобалося взагалі тут. Тобто, мені одразу знаєш, такі як вайб міста. Мені дуже сподобалося. Взагалі мені здається, що португальці вони дуже відрізняються навіть від іспанців. І від усіх, тобто не знаю, коли там кажуть, що вони ліниві або такі. Я не можу про них такого сказати. Тобто, ми зараз були навіть у турнірі в Іспанії. Це одразу вито, що це іспанці, знаєте? Ну Тобто вони там повільно їздять. Ти вже португалофілкою стала? Так. Але нам дуже подобається. Дуже, вони нас, Знаєш, коли ми тільки приїхали, вони настільки нас зустрічали, я там щось не могла зрозуміти, так? Вони прямо виходили з машини, до мене підходили, все пояснювали. Нам дуже кайфово, що всі розмовляють англійською мовою. Мені єдине, напевно, що тут не подобається, це дуже високі ціни на аренду, е, якщо купувати на рухомість. Тобто е, для громадян, які не місцеві, то тобі там не дають кредиту, так як наприклад ти міг в Україні навіть зняти. Там якщо в тебе там не була така зарплата, то то тут мені здається, ну, що я не знаю, що тут треба зробити. Розкажи мені, що тобі подобається в Португалії, що не дуже. — Є такі речі? — Мені подобається, що в Португалії, ну, тут практично не, ну, ніколи нема зми. Тут зима, як в Україні, можна сказати, осінь чи весна, ну, чи ну, початок весни. — Ну, а в Україні ви ж зимою да, тренувалися в всередині, так? — Так, в мене Але тренувалися постійно, так? — Так. — Не було такого, що не, ну, були так. паузи? — Ми в осінні тренувалися на відкритому полі, так? Полі, потім, коли почався холодно, сніг був. То нам, то нам за один день нам накрили великий манеж, типу. ну ага. і ми в манежі тренувалися. Це ви зняли квартиру на, в районі Бенфіки, правильно? Так. Тому, От прямо ми... там ми бачимо стадіон, так? Так, тому що, значально, ми думали, що Костя буде прямо тут тренуватися. Mm -hmm. Ось, і... Е... Ну і, відповідно, так шукали квартиру, так? Так. Тобто я, взагалі, квартиру зняла по WhatsApp-відеоколу з Польщі через ріелтора. Е... І вона прийшла мені так по відео все показала, подивилася. Ти знаєш, в якщо... мене така існує історія карми, що якщо ти робиш багато добрих речей, то вони тобі завжди повертаються... Так. Тому я... Ти так, намагаєшся як... робити багато добрих речей? Так. І тому Ступ. мені здається, що мені так пощастило з квартирою. Це я так себе цішаю, що чому так повезло. Ну виглядає квартира дуже круто. Так, да, да. дуже круто. Це наша кухня е, тут. Що, селечки на піляночки. Так, е, це все було так. Ну майже Обставлено, так. Е, все, майже, так. Все... Да. Тобто було меб... е, меблі були. І я тут просто вже докупила всі необхідні, ага. як то кажуть, Речі. Класно, класно. Такий нестандартний не, не португальський стиль. Так. Сучасний. Ти була в португальських квартирах? Так. Да, це ну, наша ванна кімната, ванна я не знаю. Ванна кімната, да. так. Ми не будемо це, на нелі. Да, це наша дитяча кімната. Це Костя і Віка тут, так? ну да, але ми спома всі разом, І там, і тут. І тут, і, да, і там, окей. Тобто, да, як, як виходить. Тобто, це так само ми вже докупили в Ікеї для Вікулі тут всі тумбочки все, і все. Це ж тут точно було. Не було, це тобі купили. Угу. Костя і Віка, вони двійнята. У них різниця одна хвилина. Костя старший на одну хвилину. Угу. Ось, і вони в одному класі, так. Вік. Як ти в португальській школі? Нормально. Нормально, краще, ніж в українській. Не краще? Ні. А в українській чого краще? Ну, там всі розмовляли на моїй мові, а тут ніхто не розмовляє на моїй мові. Тільки Костя. <с <guest> <с так. А ну, ще в мене є там е, дві подружки в класі, вони теж з України. Ще є в одній одна, одна <с <с сестра, яка теж з України, вона ще молодша, вона в першому класі. Так, то у вас вже як мінімум п'ятеро. А якісь подружки чи друзі португальці вже в те з'явилися? Я знаю весь клас, як і звати кого Ну, А, а як на день народження до когось ходиш? то До португальців ходиш чи ні? Хожу із школи. До кого останнього разу ходила? М -м до якогось хлопчика, я вже не знаю. Нас більше за всього. Вони там не приглашають. Того приглашає, того не приглашає. Вони приглашають... Типо не всіх приглашають? А, всіх зразу? Так. А, клас. То як вам краще, в Лісабоні чи в Києві? В Києві. Ну, Києва. в Києві тут у нас все було щас трати, все. А в Києві був Плейстейшн, був і ми його тільки ну, місяць-два назад тільки сюди привезли. Там моя була... Там Лічна кімната без кості. Особисто. Так. Без кості, так? Це було найкраще, щоб в <реку> Мен, <реку> мене були кількість. В мене теж було Слухай, скільки коштує така квартира, можеш сказати? Так, що? нам дуже пощастило ну, в плані цієї квартири. Ми знімаємо за 1400. Ну, ти думаєш, це пощастило? Ні, пощастило з цієї квартири. Мені саму, ну, саме локація і все, що вона з ціною. Ні, я маю на увазі, що саме з квартири, знаєш. Ціну звичайно хотілося б ну, інше. Але мені здається, що 1400 для Бенфіки ну, десь так і коштує. Десь так і коштує, тому що зараз наші знайомі там за 2400 за і взагалі без меблів. Тому, знаєш, я так, так. вони нам зараз на рік наступний зробили контракт, автоматично вони його пролонгували без допла... ну, і зараз усім повишають, тому що дуже великий попити на оренду, тому так. я вважаю, що нам пощастило так. так. Але канзвичайно перші місяці було дуже важко, знаєш, тому що Ну, інші доходи, дохіди, да, і це все. Тобто, це ще одна наша спальня, ну, так само. І, і підемо тоді. Ти... Тобто тут дві спальні і зал, так? Так, так. так. І, і, я дв... я і, я... Два і два туалети це дуже головне. Так. Тому що зранку, коли до школи, ти ж розумієш, коли вони збираються, підемо через кухню, так, на терасу я покажу. Ну і саме е головне, заради чого я. Це наш хозблок, тут, тут нічого такого, як. Ну і саме наша головне, ось це наша ось, така Клас. тераса. Це вже я сама все зробила, тобто тут тільки був Красоту, столик, а? Да. а я вже тут... Да. Але... Зимня резина. Так. В кожної української сім'ї на балконі має бути зимня резина. Слухай, так, так, резину передали ж з України. Ми ж приїхали на зимні резини. Але вона вже, знаєш, така трішки... Euh, euh, загубила форму на oh. <laughs> ось тому й. Класно Ми зараз слуха. маємо, так. Да. Дуже круто. -круто Майже да. матч видно, знаєш, зі стадіону. Да. Матч на 8, з другої години тут вже все повністю забито, вони вже всі гуляють, святкують. І ще мені дуже подобається в Португалії. Це відношення взагалі людей до, ну не тільки знаєш, як до нас, українців, взагалі до інших. От я б навіть знаєш, іноді там в кафе або десь от наглядаю. Тобто вони дуже відкриті, дуже позитивні. І мені особисто мені як людей це дуже імпонує, тому що я так сама така людина, знаєш, і я там собі уявляю в Австрії або десь в Німеччині, де вони там, ну, знаєш, дуже такі, і мені, я розумію, що я б там взагалі б не змогла, знаєш, зі своєю відкритістю, там, вайбом позитиву на життя і так далі. І то, і так, і, ну, тобто там мені здається, що вони більш такі ну, зачинені, заковані, зовсім не інтересуються життям, то тут тебе спитають навіть це цей да, це ніби формальність, але Рівно, да? тобто ти можеш там ну постійно там як справи, як те, якщо. Тобто, мені ну, це дуже подобається. Мені дуже подобається, що Португалія. Дуже розвинена в плані IT-сфери, тобто, наприклад, навіть, коли ми тільки приїхали в СЕФ, так, то й не стояв ці всі черги, як в інших країнах, так, то й там чик-чик-чик, онлайн подав форму, заповнив. Ну, слухай, після монобанка, після дії... Так, але все рівно, знаєш, мені здається, що вони все рівно... Скажуть, що ми прикрашаємо тут життя. Чуш, особливо з точки зору айті. Ну окей, не ай а можливо якихось онлайн сервісів. Ну там, наприклад, там, фінансовий кабінет, так ти ж можеш все онлайн так, зайти так. і зробити. Так, да, в Україні так само це було. Я згідна тут. Є океан, океан? тут, да, тут більше ну жарко більше. Ну, нема, ну, нема, там... Снігу немає. Ну, та, і, нема... і це погано. І нема... Це погано? Ну, для мене ні. І немає нема погоди, ну, мінус. мінус. Мінусової погоди, так. так? Океан холоднючий, чи купаєтесь? Ну, літом купаюся. Да, ми в Португалію приїхали в березні. І ми вже купалися там. Но зараз коли... зараз я... ось березень, березень, бо минуло місяць. Ну, і зараз, коли я в березні прийшла ножки помочити, я до того вибіжала, щоб було дуже холодно. <риклад> <риклад> а ти ходиш на матч? Ну, не можна і не ходити. Я так тут звуки слухаю, коли гладко, ні. Та? <реш> <реш> Ні, тут треба ж побачити, Ні, як там. ходимо, ходимо, але не всі, звісно, тому що взагалі дуже важко придбати ковтки, навіть там я не знаю, за скільки їх треба купляти. Коли є можливість, то ми, звичайно, ходимо. Скільки треба на життя в Португалії? Знаєш це типове питання, яке мені задають. Може, в тебе теж його, йому, його задають? Ну дивись, 1400 – це в нас йде за аренду квартири, плюс десь 100-150, в залежності від сезону, це комунальні, які ще плюс. Десь приблизно, напевно, якщо брати там їжу і топливо, це, напевно, ще десь євро 500 в місяць виходить. Так. Тому що Костя їсть дуже багато. <рес> <рес> <рес> Три рази він <рес> ввечерів. Три рази <рес> він ввечерів. Це, так. Але ну, ну, <рес> Проч... все шуткує, що, знаєш, коли ми і Костя відправляємо кудись в гості, то ми даємо з собою ще їжу, тому що хлопчик їсть дуже багато їсть. <рес> Ось, тому, тому десь, ну приблизно десь м, біля двох, не менше ось так ось виходить. — А в Києві? — В Києві більше було. — Серйозно? Угу. Так, а що ти кажеш, що тут вартість життя більше? — Ні, я, я кажу, що вартість на нерухомість більша і на аренду більше. Ну так. це маю на увазі. Ну в Києві у нас було, наприклад, діти ходили в м, приватну школу, яка була там дорога, ну тому що я наприклад, розуміла, що я там десь собі в чомусь відмовляю, але мені було важливо, щоб у них були е, дуже гарні е, знання. Тобто я йшла за цим. Початкова школа, мені також було важливо, щоб це було дуже їм комфортно, цікаво, і щоб їх закохали у знання, знаєш. Тому що на цей фундамент потім накладаються інші всі Ну Тобто у мене так. така позиція. Так, так. Зараз вони ходять тут ну, в школу, яка інша. Тобто це зовсім інша історія по грошим. Тобто маю на увазі, що не, не ну, такий... Безкоштовно чи ні? Це, це, знаєш, це не зовсім безкоштовно і не 100% приватно. Тобто ми там якусь платимо е, в місяць історію, а, а і там і годують і все. Е, тому що ми ходили в звичайну школу, яка тут по прописці в Бенфіки, але там щось у нас не склалися. Я не сильно з, з футбольної сфери, знаєш. Щоб хлопчик виріс ну, Роналду, його треба, по суті, створювати для нього такі умови з трьох років, напевно. І от я думаю, коли футбольний хлоп, ну, як Динамо чи Бенфіка, бачить е цей потенціал і коли вже бере 100% опіку над хлопчиком. Типу, окей, ми вкладаємо, ми готові інвестувати там 10 років, угу. і потім там побачити, чи, чи вистрілить, чи не вистрілить, коли йому буде 17 чи 18. Ну, в сім років це ще немає такого. Так, це ще немає. І навіть з Бенфіці вони тут так само говорять, що зараз ще дуже рано. Тобто, знаєш, я там іноді пушую, давайте це, давайте то, то, то. Там вони кажуть, калма. Десять-дванадцять це якби, основний е, такий пік, напевно, коли вони вже так вирішуються. Тобто, мені здається, в 12 або в 13 років вони переходять до академії вже е, і там. І, і то вже і... професійне життя. Так, так. Типу там вони вже... живуть в академії, да, харчу... угу. слідкують за хвилях харчуванням, засновами і за всім іншим, так? Так, так. І навчання, okay. і тренування, тобто все там у них. Що треба для того, щоб виховати майбутню Роналду чи Месі. Ти знаєш, я іноді так переймаюся цим питанням, якщо чесно, а потім, знаєш, розумію, що після всього, що ми вже пережили, що просто, знаєш, класно бути взагалі просто адекватною, класною людиною, здоровою. І якщо в тебе все тут, добре, все тут, то, знаєш, ти, ти можеш зробити і фізичне навантаження, і розумове, як то кажуть, і психологічне. Тому що зараз дуже багато аспектів, да? наприклад, в Бенфіці дуже велика конкуренція, дуже, вона просто не величезна. Ми коли сюди то ми просто ну, ми зрозуміли, що ми типу, взагалі не грали в футбол. Ага. Але зараз, от, на тому тижні, Костя зайняв, він отримав кращий бомбардир. На турнірі, хоча він не нападаючий, так, але він там півнопівзахисник. Ну, тобто, але це така знаєш поступова історія. Тобто, це там харчування, це тренування, це постійне вкладання в голову, якихось також ідіом важливих, і працювання, і так далі. Тобто, це те, що має якби, значення. Це що, три рази в тиждень ти так займаєшся? Ну ні, це індивідуальна тренування. Я займаюся індивідуальною тренування два рази в тиждень. Індивідуальні тренування в мене ви вівторок і ну, а самі... ну, а в четверк. А тренування в Бенфіки в мене в понеділок, в середу і в п'ятницю. Ну і на вихідних в суботу чи в тижні ви виступаєте. Ти так, у нас гра. Ну угу. Чи, чи турнір за за іншим городом або в інших країнах, як було в мене. І скільки це тренування? Годину чи скільки з нормального дня? Ну, е, ну, це, це тренування індивідуальне, обично одна година. А тренування по бенфіці – дві години і 15 хвилин. Ого, і як, ти не втомлюєшся? Втомлююсь. Але вистачає там, ночі відновитися? Так, вистачає. Нормально? Так. Ти зараз кожен день тренування, кожен так? Кожен день, так, так. Тренування, він, от зі мною ми, наприклад, разом бігаємо, там, знаєш, Якісь постійно все, все рівно дуже активні, але якщо він нічим не займається вдома, знаєш то це вдома в тебе ураган, просто ага. тобто то тобі все так. Вкладати, так то та? тобі треба цю енергію і знову як то правильно. Тому що є різні дітки. Знаєш, у нас також компанії, є, які вони там надзвичайно розумні, вони класна. Там якісь IT історії. Тобто, кожна дитина вона різна. На в нього ли це є якби хиз до цього? А ти займаєшся тенісом? Угу. А, я бачив ракетку десь. Тому що ми ходили сюди в Бенфіку, вони нам також запропонували. У них вже дуже багато спортивних активностей, та, та. тому мені було важливо, щоб Віка так само чим та. і займалася. І ми ходили сюди десь, напевно, сім місяців в басейн. Ось прямо тут на стадіоні, і ще дуже було зручно. І на гімнастику. Але там ну, якісь цим сталися події троти, та, тому там на гімнастику відпали, в басейн ще от, поки ми там продовжуємо. Хочеться більше такого чогось активного, тому от, ми вибрали теніс. А який предмет більше всього? Подобається тут. Малювання. Малювання? Я вже один конкурс виграла, ну, тому що там була тепла і вона була весна. І а можеш думає, показати малюнок? Це мій перший малюнок, коли я малювала свої вчительки з школи по онлайн. Це я намалювала такий міст, ось це 30 домика. Я малювала їх в стилі, як в нас був, як ми жили в комфорт -тауні. Так. Там було багато різних кольорових домиків. Ми жили в жовтому, тому це був посередині. Це ваш будинок? Так. Це я малювала такі домики, схожі на ось ці, який ми зараз живемо. Це я малювала Бурш-Халіфу, ну, угу. це я малювала Бігвен. Це угу. просто було як дерев. Це просто був обичний дім. А Тобі... це Париж? Так. І це е, колесо… Це Лондон? Так. Так? Тобто це такий світ? Це я намалювала Костю, який грає в м'яч. Стадіон Бенфік. Так. О, це ти чемпіон лориша? Угу. Я, був лучше, бо... я, я забив більше всіх голів. Було 5 ігор. Ага. Я за 5 ідонів забив 15 голів. Ого! <сум> типу по три гола в середньому на гру. Десь так. А найбільше я, скільки я, я, за гру? Я в впер... перший її забив два. Потім в другій грі забив 4, в третій грі я забив 3, в четвертій грі я забив 5 і, ну, і в останній в фіналі я забив один гол. А де ти береш ідеї, щоб отак намалювати, оце, наприклад? Ну, мене, до мене приходять вони в голову. Ідеї? Так, так. Так. О, клас. Скажи, а чим відрізняється тренування Вона. тут, в Португалії, від тренування в Києві? Ну не хочу говорити, що в Україні. Ну, футбол, ну, в Києві там футбол слабіше, але мені здається, ну, що тут чуть -чуть футбол ну, сильніший. Ну, а як це е, проявляється от конкретно з точки зору тренувань? Тут грають жасше, більше виграють. Я колись записував відео в Харкові в школі Бенфіки, і там тренер, він португалець, мені говорив, що в Україні, я його питав, чим відрізняється школа футболу в Україні і в Португалії. Він каже, в Україні дуже багато вчать грати в пас. Типу, пас, пас, пас, пас, пас, пас. А в Португалії ми вчимо хлопців більше обводити. Ну, так, це е правда. Типу, в пас вони і так можуть зіграти. А ну, якщо ти виходиш один на один, чи там один проти трьох, то ти маєш вміти і там, обвести якось. Правильно? Так, це правда. А, а взагалі з точки зору там роботи тренера, наприклад, якось відрізняється робота тренера тут і в Києві? Ні. Ну, типу, все так само, так? Так. Робота тренера все так само. Reef. Yes. Yes. Yes. Yes. Run. Тобто відрізняється тільки.. Ну, — да, Рівень гри самої, так? — Так. Ну і мода гри. — Мода? Ну, — да. Ну, Іншого стилю, так? — Ну так. Да, ну, друг, ну, другі, другі тактики. Якось так. Угу. — А тактики ви відпрацьовуєте? Тобто з тренером там? — Так. — Це грою безпосередньо, так? — Так. Ми, коли, тиждень тому ми були в турнірі у Бельгії, ми, ми там грали не, не як ми граємо 7 на 7, а ми грали там 5 на 5. І ми грали новими тактиками. І так ми робимо, коли ми граємо 6 на 6, у нас дві тактики. 7 на 7, коли ми граємо, у нас обичайна тактика ось така. Один вратай, два захисника, три полузахисника і один нападаючий. Але угу. ми ще тренуємо ну, другу схему. Це таку. Три захисника, два полузахисника і один нападаючий. Що кажуть тренери з «Бенфіки»? на що треба робити акцент на фізичну підготовку. Вони дуже класно кажуть: "Треба розслабитися і получать задоволення від футболу". І все. І все. Але якщо ти так робиш, то результати падають. Вони постійно кажуть, що треба калма, заспокоїтися, а нічого, все буде, все то. Але ж ти бачиш, коли ти, наприклад, там приходиш, а тебе там всі обігрують, що там все, вони тобто якби і забороняють ці додаткові тренування проводити, але всі їх тихенько собі роблять, знаєш? Серйозно. Ну так, да. ну, конкуренція надзвичайна, ну, розумієш? І... Слухай, а як, наприклад, психологічно підготувати дитину до того, що ну, ти можеш не бути першим, ну, так може скластися, що ти не так. будеш першим, а можливо, ти не будеш навіть третім? Ти знаєш, в нас взагалі таке не стоїть якби, питання, що ти там перший або третій. Тобто ми взагалі працюємо на, таку вже, ну, я, наприклад, на, то, що на перспективу в майбутньому. Тобто я йому кажу, що навіть якщо ти не будеш футболістом, там, ну, все може так, в житті статися, у тебе на цей час класна історія, що ти там не сидиш там в гаджетах постійно або там не знаєш чим собі цю енергію, куди діти. Ти класно проводиш час, ти його проводиш з користю, ти граєш в футбол, в тебе надзвичайно там закалка характеру, да, тому що зараз ми приїхали. Він з рік вивчив мову, він спілкується вільно. У тебе е, історія про е, виховання дух від команди, від тренера, прийти також адаптацію в колективі, де всі, е, там, різного кольору, там знаєш е, різні е, характери, різні історії. Тобто мені здається, що це взагалі дуже така дуже. крута дуже, та, так, Навіть якщо ти далі будеш, тебе вже знаєш і такі, як. Е, як українською маємо сказати, стержень. стержень. Так, стержень. так, так, стержень. В Україні тренер цей з Португалії, який тренував там в Харкові хлопців, він казав, що в Україні трошки ну так, жорстко, типу, тренери до дітей відносяться, типу, давай, давай, там, давай, там, ще щось. А тут е... а тут якось, наче, по-іншому, типу, як підтримують, чи що. Хай, камон, камон, гуд, гуд, камон, let's go, let's go, let's go, good, good, good, good, in front, камон, камон, рет! Good. Ну да, вони підтримують. Коли ми тираємо м'яч і нам зубиють гол, він говорить: ну нічого ж, і ще вийде. Він так говорить, коли, коли особливо на новий хлопці. А до тебе є поблажки? А? Поблажки. ну іноді є, ну більше раніше було, коли я ну більш в ну, початку в мене не було. Ну бо я був новенький, я теж неплохо грав, я так скажу. Я много забував, теж як, як зараз. Коли я був ще рік назад, тут. Да? То в мене, ну, іногда таке було, коли киряв м'яч в опасній зоні і нам забивали гол. Но це було іногда. І ну. що тренер ну, казав? Ну що, ну, всі, ну, всі ошибаються. Ну, це то. нормально. У нас рівно рідко ругає. Підтримуємо дуже сильно. І всі так само батьки, я бачу, з Бенфіки, так само вони, для них взагалі діти. Вони просто їх, знаєш, як цей в Шарик обожнюють. Вони найкращі. Вони, як єврейські мами, напевно, в квадраті. Та в Києві там навпаки було там. Ти там, що ти там не зробив? Ти та, там та... їх краще. Тут ти просто вовсе найкращий. Ну не вийшло, ти супер. І що? А як ти думаєш, де краще? Не знаю. Побачимо. <рі> Ні, я, знаєш, я ну, завжди за те, щоб от була така золота середина. Баланс. баланс да. так. Тобто трішки можна підпрацювати, трішки можна відпочити, трішки можна піднажати, там, трішки можна там, і отримати, або навпаки. Якщо нас буде дивитися мама або тато, хлопчика якому три роки, чи чотири роки, чи п'ять, і він також має потенціал стати футболістом, видатним, що йому робити, щоб попасти в школу Бенфіки і, можливо, стати наступним? Не знаю, голкіпером чи форвардом Бенфік? <смех> Ти знаєш, мені здається, що з п'яти, наприклад, до сіми років це дійсно от, має бути там, більш в кайф, так? Тому що це ще коли дитина формується і, ну, якби взагалі, що їй подобається, що не подобається. Батькам це, найголовніше, це, це, це просто підтримка. І це дуже... Ну, і вони мають розуміти, що вони мають вкладати час. Часу, ну, це, це дійсно забирає дуже багато, наприклад... Це треба знайти просто школу яку, футболу? поблизу і возити туди так, наприк, дитину да, на Так, тому що, дивись, наприклад, в Португалії тут не тільки там Бенфіка, да, тут там і Спортинг, Порту, дуже багато інших клубів, які також дуже-дуже серйозні і дуже працюють в Іспанії, дуже сильні футбольні школи. Можна віддати навіть будь-яку футбольну школу, а потім вже дивитися, як дитина, тобто Костя, він вже з м'ячем все робить, спить, їсть, грається, так. тобто вже в залежності від того, ти можеш побачити, тобто він біжить на тренування, які би він не був втомлений, там зговори то-то-то. А якщо ти бачиш, що там десь трішки, то треба, може, і не так сильно наполягати. А можливо, трішки треба, а потім подивитися, як дитина, який фідбек, тобто ну, от в такому якщо плані. Якщо є бажання, є інтерес, так. є пристрасть, ну, ви бачиш, що хоче, бути, хоче займатися, що далі робити? Далі, мені здається, що треба, напевно, шукати додатково класного тренера, з яким ти можеш займатися додатково. Напевно, мені так здається, що така сама історія з тенісом. Да? Коли в тебе є дуже сильний тренер, який як індивідуально, да? він потім тебе вже там далі, який є там, змагання так, наступні і так далі. Так само, мені здається, і в футболі. Тобто ми вже потім шукали додаткового тренера, з яким Костя займався додатково. І він же нам підказував, дійсно, якісь сильні сторони, над чим можна попрацювати, і казав, там, спробуйте в такий-то клуб, спробуйте в такий-то. І так от у нас, як то кажуть, степ by step, і воно так ось у нас і пішло. Як тобі тренер? Як ти його називаєш, Пути... сеньор Едуардо? Ми кажуть, що тут називаємо містер, але да, на идеальні тренування я можу назвати Едуардо. А, а в зале містер? Так. Так. І як тобі тренери? Крутикаєш? Так. А In є хороший. тут Сергій Кандавров? Так. Він тренує спорт, спортклубів. Спортклаб це ну, от є академія, ну де ми тренуємося, так? так. Та ну в другі називається пупілуш. Там в академії вибирають лучших, так? А в спортклабі, ну так, хто хоче, хто хоче, так а, ну, там тобто іграє. А ти граєш там, де краще, так. так? А в спортклаб це хто хоче, прийшов, пограв, хоче так, в, спортклаб як, в спортклаб це як школя команда, москала. Окей. Так. І кандауров там викладає, так? Так. Ясно. А ти ж його знаєш, так? Так, я знаю. Він же за Бенфіку грав. Ти знаєш, так? Так. А знаєш, хто ще за Бенфіку із українців грав? А, Яромчук. Так. Ми навіть з ним фотку взяли, селфі, і він мені на шарфіку Бенфіки, він мені дав фотограф. А потім як попасти в Бенфіку зараз. Бенфіки дуже багато по всьому світі філіалів. Вони зараз розвиватимуться там і в Африці, вони там і в Японії, там і там, і там. Тобто мені здається, що можна подивитися, вибрати які там тобі більше. Так так само подобається клуб. І е -е, потрапити, ну просто прийти на присмотр. Або дуже багато, наприклад, як у «Бенфіки», в них тут школьна е сокерклаб, да uh -huh. от футбольна школа. Звичайно, також комерційна основа, але там дуже сильні також них коучі, тренери. Є постійно скаут, які приходиться, він моніторить. І вони так само їздять на турніри різні. Тобто тебе можуть побачити і інші також скаути з інших футбольних клубів. І якщо ти дійсно класний, то вони тобі потім пропонують вже перейти на перегляд до, вже до професійної команди. Костя також починався крклабу тут, в Португалії. І за два тижні, так, за два тижні, він перейшов, йому дали шанс перейти вже до першої команди, пограти, щоб вони там на нього подивилися. Там був тиждень. Після того, сказали, що так, в тебе є шанс. І ось ми прийшли, підписали з ними контракт. І вже потім вони нам зараз продлили до червня цього року. Контракт на рік. Так, контракт на рік. А рік дається з вересня по червень. Я поясню, як ми йдемо на тренування. На тренування ми йдемо в звичайній одежі, так? Угу. Ну, в одягу. Так. Ти можеш після школи буквально піти. Так. Потім нам Ну, видають таку кризинку, в цій кризині лежать форма. Ми йдемо в ту роздівалку, передягаємося і потім йдемо на поле. Потім тренуєтесь і потім що? Ну так, да, потім тренуємося, ну і все. Тренуємося, далі передягаємося, угу. далі знімаємо одяг, йдемо в душ, і потім ми одягаємося одігаємо, і, і додому. А можна поговорити про контракт? Ну дуже цікаво. Так, так. Що надають в такому віці? Ну, типу, що може хлопчик 7 років отримати від такого клубу? І які зобов'язання на його стороні? Всі тренування, всі турніри, це все повністю безкоштовно. Тобто, це повністю оплачує бенфіка. Навіть форму, коли ти береш додому. Я перший день перший вечір, коли Костя переодягнувся, я значить, шукаю цю форму його, щоб взяти додому, там попрати, привести в порядок. Вони йдуть з такими пластиковими кошиками і кидають цю форму. Я кажу, Костя, куди ти її кинув? Я маю додому її забрати, і потім підходиться до мене. Там ну, який там був організатор, каже: ні. Португальська мама не про не, не цю форму. Я така, о, Боже, яка класна історія. <рес> Тому вони повністю все, навіть гетер. Тобто він з собою бере на тренування воду, щитки і бутси, все. Ага. І їм видають нав, навіть, ну, так, так називаємо, парадну форму, в якій вони там подорожують або приходять на всі турніри, змагання. Тобто вони всі мають так як один прийти, але це гарно, знаєш, так. коли приходять якісь такі там розхристані, там десь все висить, там то, а наші такі, знаєш, як ці приходять. Адраз інший рівень і вигляд вони мають, вони даються маленькі якісь там перекуси постійно там, після тренування. Про гроші йде мова, чи ні? Ні, взагалі, взагалі. На цьому рівні про ні, гроші та, мова та. не йде. Угу. Окей, які зобов'язання з вашої сторони? То ми маємо гарно грати. Так. <реш> <реш> це перше, так? Так. Ти знаєш, напевно, ми не маємо права брати участь в інших, не дай Боже, там якихось клубах, іграх, турнірах або так само. Можливо, якісь є особливі домовленості з іншими там, ну, тобто індивідуальні якісь історії, я маю на увазі взагалі в, в цілому. Ну, ну, у вас конкретно немає нічого. Ну, ніяких зобов'язань на вашій стороні немає. Так, у нас, у нас як, як, да, як таких немає. Тобто, так. ну, Працюєте рік, ви знаєте, що робити. Працюєте рік, щоб ми продовжили контракт, так, ще так, на рік. Так, так. І можливо через рік умови зміняться. Ну, маю на увазі, в якийсь момент мають з'явитися гроші там, чи, чи якесь забезпечення, чи ще щось. Ну напевно ж, що... напевно. ми чекаємо це в цей момент, чекаєте, цей момент так? Коли так, О, так. Я думав, просто що для діток, які займалися в школі в Києві, ну і ще була школа в Харкові. Так, так. Е угу. коли Ну не то що зап... вони не запрошували, не можна сказати, що Бенфіка запрошувала запропонувала запропонувала. Да, типу, ми можемо підтримати. Але якщо в інших е місцях могли надати житло чи, наприклад, для працівників, А, ти маєш на увазі після релокували. війни, так? Коли? так, так, так. Ні, ні, війни. так. Вони нам допомогли дуже сильно. Тобто мені, по-перше, наш куратор, він мені надав телефон ріелтора, яка нам дуже-дуже-дуже сильно допомагала з квартирами. Потім... Вони нам надали, кожній дитині, вони надали рюкзак, там були навушники, там вся історія з бенфікою, шарфи, шапки, термос. Ну, тобто там цілий, цілий рюкзак був, у Упакований е, сім мерчем Бенфіки. І е, на кожну дитину вони дали 150 євро. Тобто, якщо у мене було дві дитини, тобто мені 300 євро вони щомісяця, щомісяця ага. протязі півроку дали. І дали телефон з карточкою. Так само на півроку. Так, так само. Які плани, які цілі є такі? Чи, чи... Працювати <ріст> над футболом. Ну, ти частково розповіла про це, що, типу, ідея в тому, щоб жити, тренуватися і рости е, збалансованою людиною, так. Так, здоровою фізично і психологічно. Але мрія є. Ти знаєш, я тобі скажу, е... Напевно, напевно, є, але мені дуже подобається жити в Португалії, знаєш. Так ось ви вирішили, що навіть ну, якщо раптом щось там, не дай Боже, станеться і там щось не вийде з Бенфікою, то тут насправді стільки футболу і всього. Тобто, у нас один раз там якась була така, там, ну все, значить, якщо не буде тут, там, підемо. Спортів. Тому ми все рівно наразі продовжуємо займатися футболом і будемо тут. Ти знаєш, мрія вона така на даному етапі дуже така абстрактна. Знаєш, я так так само не хочу на нього покладати таку дуже серйозну, якби знаєш, тучу на нього. Ти маєш бути футболістом. Знаєш, а друг він перегорить там через якийсь період, а він буде мати на це собі обов'язок, що він там тому. Я не хочу так, ну дуже сильно дивитися, що ти там. Тобто виходить класно, працюємо. Тобто, знаєш, і ось так. А в залі розглядаєте можливість повернення чи ні? ти знаєш, взагалі розглядаємо, але зараз дуже важко про це говорити, тому що навіть якщо там закінчиться війна завтра, сьогодні, дай Бог, так то все рівно ще рік мені здається, це все Україна буде знаєш очищати, чи як це правильно сказати. Але де гарантія, що там через місяць він знову йому там щось в голову да нашому крайзі сусіди не. Не вдариться, знаєш, ти вже ніби розслабився. Ну тобто я вот поки не 100% uh -huh. не буду ну, впевнена, та поки да. будуєте все тут, так так, але ж кажу, ну, ми, Але ми постійно там родина моя, там, мої батьки там. Ми постійно там всіх підтримуємо, донатимо і все. Тобто, ми. Роботи також дуже таку, проводимо постійно. Тобто з Україною кожен день на зв'язку з усіма. Так, так. Так, тому, знаєш, ми так не ділимо, що там, ми вже тут, а вони ну, ще там. там. Ні, тобто, ну, знаєш, нас така, ми століт. таку, знаєш, проклали, як великий такий міст між Лісабонами, Києвом і Україною. Так, знаєш, постійно з усіма. Бачиш, Віка каже, що хоче додому. Так, да, Віка каже, що хоче додому, тому що там в неї друзі. І вони, знаєш, якраз останній рік, в них дуже багато було активності, концерту, і вона постійно там знаєш з друзями. Тут все рівно, знаєш, діти ну класні, вони дуже класні. Португальські діти, вони так само і відкриті, і все. І вони і товаришують, але вони все рівно інші, знаєш. Тобто і виховання трішки ну, інше, і мова інша, так тому, тому вона, звичайно, що само. А як ти португальську вивчив так швидко? Ну, ти ж вивчив, ти ж, ну, он, да. ти ж можеш нормально говорити португальською, так? так? Ну, я багато практикувався, у мене було ну, багато додаткових заданів по-португальському. У мене ще й футбол був, я теж практикувався там, з хлопчиками. Ну, і, і ти за рік вивчив так. португальський? Ну, я я до літка взагалі ну, в зовсім плохо розмовляв. Ну, я нічого не могла говорити. Я, вроди, Бенеде, сильно не вчив. Але після літка я вже добре… Щось переключилось, да, я, так? Я, я так нормально вже почав говорити по-португальську. А по як ти не міг говорити, то що думав? Жестомив чи питався, чи, чи по-англійському. Я до дуже класно знав англійський. А зараз я їм дуже багато не говорив і вже не сильно так знаю. Ну, Віка ти так гарно говорить по Ну, Віка так не так, але вона теж старається дуже. Вона теж неплохо ходить. Костя завдяки тому, що він в клубі постійно знаєш Бенфіці. Тобто, тренер часу на португальській. Так, ну, так, так. Є, хлопці всі так само. Ти кажеш, я розумію португальську молоді. Ну, де я ти її вже рік, ну, рік ну, вже тут. Ну, але постійно я, я вивчаю зараз мову, по-перше. Ну, тобто, е, тому що діти в португальській школі навчаються. Батьки з клубу Бенфіки на португальській мові, є бразильці, знаєш, тобто вони з англійським поки нови. Е, Серівно, ти якось там комунікуєш, якісь питання. Ну, плюс я знаю, е, там вільно володимир. Англійською мовою на середньому рівні італійською. Угу. Я вже думаю, ну вже треба цю мову вивчити. Там в школу приходиш на батьківські збори, тільки так, ага. М -м -м. Ну там вже хвалять кость. Ну так, да. тому треба ж хоч розуміти віку, там, да, що вони там кажуть, а встигає е за шкільною програмою. Так, стигай зараз, тести принесли. Все було в шоці, що такі гарні результати. Кажу, як це в тебе так виходить. По-перше, що інша мова, знаєш, так, тобто ну я... це ж так. найважливіше. Ну, типу, найважче угу. іншою мовою, новою мовою, вчитися, вчитися в школі, потім займатися спортом. Ну. Рахуй професійно для такого віку. Більш професійніше, ніж він займається, неможливо займатися. Я думаю, що так. так. Ну, от, типу, він на максималках там і тут на максималках. Ти знаєш, мені здається, що якщо дитина дуже така активна, і в неї це, знаєш, роз, розвинено, Фізично дуже сильно кажуть, що так само розвивається і мозок швидко. Ми, батьки вони взагалі постійно казали, коли ще я вчилася, що знання ⁇ це найголовніше, що ну, взагалі тебе відрізняє від, там, від мавпи, скажімо так. так? Ну, тобто знання ⁇ це найголовніше, тому ми так само і вкладаємо дітям, що знання ⁇ це найголовніше. І Якось ми постійно з ними працюємо з самого дитинства над знаннями, над цим. Тобто є історія Круто. фізична, є історія, де треба там читати, писати, знати. Але і Бенфіка контролюють так само. Тобто вони раз на півроку кажуть, пришліть ці мейл з оцінками. А, ну так. Ну, тобто... бо мені здається, що якщо у людини немає здібностей до, до навчання, то дуже важко стати видатним футболістом. Ну, бо в голові відбувається так, так. вся ця координація, не знаю, розрахунки і все інше. А ще, мені здається, класна порада ну, на нашому досвіді, що Костя грав в шахи. Угу. І е, коли навіть нам кажуть зараз, що в нього дуже він бачить поле, знаєш, угу. і як оці паси. Прораховує, да. типу… Але це, це дуже швидко відбувається. Та, ну, моментально. Да, моментально. Пасів. Дуже ну, бачить поле одразу, чук -чук -чук, знаєш, кому як щось там віддати і так далі. Тобто, мені здається, що це, от я б також порадила в шахи грати.